Всі оці гламурні приколи, типу, що ілюстратори там сидять, курять там бок, на буфіках розляглися каву п'ять ранку до ночі, і щось там собі якимось креативом займаються, щось придумають. Ну, ні, таким ілюстратором я не була, я не знаю взагалі, чи такі існують, я, чесно кажучи, ніколи не бачив в своєму житті, от саме таких я була виконавець. Моя задача була економити гроші для своєї компанії. Тим чином я їх економив. От уявіть собі, що певна компанія там, знаю, запускала якийсь продукт і на упаковку, і для реклами. Їм потрібне зображення, на якому є людина, там, і та людина в, певні, в певних обставинах. Їм потрібно фотореалістичне унікальне зображення, тому що це є ліки. І для них там, важливо, для них дуже дорога ліцензія купляти фотографії, їм потрібно було унікальне зображення. І який у, нас у них був вибір. Бо їм потрібно було сплачувати робочий день для...